Десятирічний Максим Грабовецький писанкарством займається два роки. Хлопець каже, сьогодні під час майстер-класу хоче намалювати сонце і місяць. Немає значення, чи вийшла кваління, чи красива, а важливо, аби писанка була від душі. Писанка це дуже гарне мистецтво. Також я хочу, аби ця традиція писати писанки не залишилася у минулому, аби знали її наші покоління і далі робили писанки. Ну бо не хочеться, ну бо вже більшість традицій ми забули. На фестивалі представлені стенди з роботами учнів та викладачів Центру творчості дітей та юнацтва. На цьому стенді близько півсотні писанок Надії Савлюк. Жінка каже, працювала над ними 4 місяці. Одну писанку пишу я дуже довго. Наприклад, оцю писала, ну, якщо в годинах порахувати, ну, до 20 годин. На фестивалі представили понад дві сотні робіт учнів та викладачів Центру творчості дітей та юнацтва, розповіла його організаторка Світлана Механчук. За її словами, цього року через карантин до виставки готувались онлайн. «Ми традиційно виставили писанки, які вже були виготовлені під час онлайн-мастер-класів». За словами Світлани Механчук, такий фестиваль у Тернополі проводять понад 10 років. Минулого року він не відбувся через карантин. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.